هذا الاختصاص ممكن يصور صور ما بتشوفها بالعين مجردة، مثل الحشرات الصغيرة أو أي شيء حجمه صغير ما ممكن يشوفه بالعين المجردة، عن طريق هذا الاختصاص، عن طريق هذه العدسة نأخذ الصور. النوع الرابع تصوير لاندسكيب أو تصوير المناظر الطبيعية، جبال، بحار، أنهار، الغيوم. يعني هذا اختصاص. الخامس تصوير الجوي اللي نحن يعني بنعرفه هو الجراند. تصوير جوي إما فيديو او كون صور طبعا ليش صور تصوير البناء او تصوير العقارات يعني هاي اي شركه عقاريه مثلا تعمل مشروع انشائي في لها اختصاص في هذا هاي الحادثه بشكل تصوير المنتجات، تصوير أي منتج، أي شركة عندها منتج منيا، عندها عطورات، عندها يعني منتجات متنوعة عالمية. فأي شركة عندها منتجات الخاصه، تدفع مع مصور أو تجيب مصور من اختصاص المنتجات. تصوير المنتجات. اللي بعد تصوير الأعراس معروف، يعني أي شخص أي عرس بسيب أي حفل زفاف بيجيب مصور، هذا كمان من اختصاصه بس تصوير اعراس. الخصائص الأخيرة هو تصوير الأشخاص، يعني مثل واحد بده ياخذ صورة لهوية جواز بروح على مكان اسمه استوديو تصوير الأشخاص. طيب أن تمتلك كاميرا احترافية هذا جواب السؤال اللي حكيناه أنه لو واحد صور صورة وما عجبته طلعت ما نفس النتيجة اللي هو شاف. راح قال بدي كاميرا تكون أفضل كاميرا بدها راح تطلع نفس النتيجة. هلا نحن فهن تمتلك كاميرا احترافية هذا لا يعني أنك ستصنع صورة مميزة يعني إنه مثلاً واحد عنده كاميرا ح 2500 دولار صور صورة مع أجده ولو راح أجيب لو بدي أجيب الكاميرا ب 4000 دولار بتطلع الصورة لحاله مثل ما إنا شفنا هذا خلاص أنا بنعرف كيف نأخذ الصورة اعدادات الكاميرا، هلا الكاميرا فيها محرك او خلينا نشبهها للسياره، السياره فيها محرك، شو اللي بمشي السياره؟ هو المحرك. هي المحرك اساس السياره، بس شو نص المحرك من السياره؟ السياره ما عاد لها اي قيمه. فهلا بدنا نعرف شو هو محرك الكاميرا أو شو هو الشيء اللي بيعطيني الصوره. اولا ما هو مثلث التعريض؟ هو المحرك خلينا نعتبره هو محرك السياره، محرك الكاميرا يتالف من واحد سرعه الغالب والذي يرمز بواحد على مئتين واحد, واحد على 500، واحد على ثانيه، واحد على 8000 جزء من الثانيه. سرعه الغالب اثنين هي فتحه العدسه والتي ترمز بحرف ثلاثه الايزو والذي يرمز بكلمه آية السوق. هلا ايش هدول الثلاثه تحت مسمى مثلث التعريب او مثلث الاضاءه، هم زي ما حكينا السياره. هذول اللي بيقوموا الأساسية. سرعة الغالق عندنا قيمة إما عالية أو قيمة منخفضة، كلما زاد الرقم يعني 1 على واحد 1500 إلى ما فوق قلت الإضاءة وزاد التثبيت، يعني أنا عندي صورة بدي فيها حركة، صورة طيارة، صورة طير سيارة اي حركه كانت، بعد بدي اياها تطلع بوضوح او تكون بصوره واضحه، لازم اخلي الشتر يكون مرتفع، 1 على 500، وببلش تقريبا 1 على 200، الى ان ينتهي الى 8 حسب السرعه انا بحط قيمه سرعه الوظائف. وكلما زادت التثبيت قلت الاضاءه، يعني انا عندي صوره سرعتها عالي. بدي اخذ لها صوره, صورة تكون سامده، فشو بساوي؟ برفع قيمه الشتر. اللي هو سرعه الغلاف، إذا رفعنا هاي القيمة شو بصير عندي؟ صورة إضاءة الصورة بتصير خفيفة والعكس صحيح بس إذا كان الرقم قليل بتصير الإضاءة أعلى وبصير التسويف أقل. هاي لسرعة الغلاف، إذا فتحت العدسة كلما زاد الرقم كلما زاد الرقم قلت الإضاءة وقل العزل والعكس صحيح. هو هذا الرقم يعني هلا مثل عندنا مثلا عندنا هذا الجدار فيه جدار وداخله شباك فنحن عندنا هلا اذا كان الشباك كبير نسبه الجدار حتقل اذا كان الشباك كبير نسبه الجدار حتقل وبالتالي حيجيب لك اضاءه اكثر صح؟ طيب اذا كان عنا هذا الشباك صغير نسبه الجدار حتكون اكثر والاضاءه بتكون اقل هذه نفس فتحه العدسه تماما إذا كان عندي رقم الـ اف مثلا ببلشوا 1 1.2 فاصلة 2 لينتهي لـ 36، إذا كانت 1.2 يكون الإضاءة جدا عالية، إذا بتكون اف 36 يكون الإضاءة جدا منخفضة. أه فهي شغلة معاكسة، إذا كان عندي رقم كبير الفتحة تكون صغيرة، إذا الفتحة صغيرة الرقم كبير. والعزل اللي هو العزل اللي هو انا بدي اصور اي شغله يكون وراها يكون هذا بالمصطلح العام بيقول غردش او مش واضح يعني انا بدي اصور صوره تكون خلفيتها مش واضحه ايش بسوي؟ بخلي الفتحه تكون كبيره 1.2 1.4 الى 2.8 بعد 2.8 بصير العزل كبير جدا بالنسبة العكس كبير بالنسبه لفتح العزل والعكس صحيح انه اذا كان الرقم كبير الاضاءه تكون عفوا اذا بتكون الاضاءه قليله تكون رقم كبير، اذا تكون الرقم قليل بتكون الاضاءه عاليه. الايزو اللي هي الرسوم الاي اس 4 هاي الرقم له قيمه، تبلش من 100 الى حسب الكميات الى 6000 8000 10, 10000 10. 12000 هذا الرقم كلما زاد زادت الاضاءه وزاد التحول. هلا الانجو هذا اذا انا عندي دخلت قيمه معينه للصوره، لانه حطيت صوره الغالي بقيمه معينه وفي الحكايه بقيمه معينه لحتى توصل للنتيجه اللي انا بدي اياها. بالتالي بينتج عندي انه تكون الصوره اما عاليه، عاليه الاضاءه او تكون عالية قليله جدا بالاضاءه. فانا دخلت قيمه معينه، شفت الصوره صارت إنكثير ضعيفه بالاضاءه. بعلم الايزو، اروح مثلاً مثلا 200 أو 300 الى ان تصل نتيجه للروب ديال انا طيب اذا زدنا قيمه الايزو شو اللي رفعنا 500 ل 600 الى الاخير بتصير الصوره عندي يعني بتكون تصير اخف يعني جوده يعني الصوره يعني بتصير نقاط هيك هذا بهي في حال انه كان الرقم عندنا اياه عالي، اذا كان العكس صحيح بس كان الرقم قليل بتكون الاضاءه قليله والتحمل قليل. بكثير. هلا بناخذ امثله على سرعه الشتاء. يعني في عندنا نماذج يعني هاي الصوره هي صوره طياره، اذا انا هي اول ما اشوف الصوره بشوف الطياره الطياره طايره بالجو معناتها في حركه قولة معناتها صح؟ فانا اذا شفتها ثابته معناتها الشتاء عالي، لو كان واقي او قليل بدها تكون الطياره معنا واحد. طيب لما حطينا شطر عالي ثم نشوف انه تحت صار مكتمل مظلم. شو بيسوي؟ بيعالجوا بفتحه العدسه. انه بخلي الاضاءه بفتحه العدسه الرقم يكون يعني ناخذ نموذج ثاني مثال ثاني. هاي صوره طياره مثلا انا صورت صوره طياره طلعت بمكتمل وبدي اياها تكون واضحه. فانا اول صورة اول صورات العجمه ايش بعدل فيها فتحه العدسه بخليها بفتحه العدسه قليلة ورفع قليل مشان يطلع الصوره كلها اوها بالظلام اي صوره كمان عبسان على سرعه الشطر اللي هو على حركه الطيور لجناح الطير هو مهما في حركه الطير وهو سابق معناتها طول ما اذا الشطر عم هذه كمان في عندي حركه لطاير المستفئ فمعناتها الشطر عالي أو قليل قليل أو عالي لا لا تكون عالي لأنه هو شيء متحرك أيوة أيوة تمام تمام يعني أنا أول ما أشوف بالصورة أشوف في شيء ثابت في شيء كان متحرك وشوفته ثابت معناتها الشيء هو عالي هذا آه نفس الشيء البطاقة ما عند الماء وهو سابق شكر. شكر عالي, آه. عالي. لو كان قليل يكون يعني في يعني ما واضح مثل هي الناحيه مثل هاي المسائل اذا ايد الرجل ما ما كثير صح؟ معناتها ايش؟ الشتا او سحب الغالب قليل أيه. طيب فنحن عندنا قاعده اما ان يكون العنصر المتحرك يعني عندي الكاميرا ثابته وعنصر متحرك بشتا اللطيف حتطلع <تصفيق> العنصر المتحرك هو هو الواضح والكادر سيكون بيحكم واضح ناخذ اصور حشرة بالشطرنج، حطيت الكاميرا بالمو، اي جهة معينة ما في مشكلة، بشتر بطري، هلا عنا هدول هو نعتبر هذول كادرين، هذول ثابتين وشتر بطري، بتحرك. هيطلع هذا عم بيتحرك حيطلع هذا اللي ما هو واقع، وهدول حيطلعوا ليش؟ لأنه ثابت، العنصر والكاميرا ثابتة، طيب هاي عنا أول نقطة، إنه تكون الكادر ثابت والكاميرا ثابتة بشتر بطري، العنصر المتحرك هو حيطلع عندي اياه ماله يعني مثل هي هلا بنلاحظ ايده هو هي المتحركه هي مانا واضحه. اما جسمه هو ثابت واضح اكثر من ايده او مثلا الميكروفون او المنبر ثابت والشطه عندي اياه طويل طالعه والكاميرا عندي ثابته ف كادر كادر الصوره كله واضح اللي هو الثابت الا الجزء اللي عم يتحرك هو اللي حيكون غير أه أه أه. هاي عنا صورة ما دروا واضح فيها شيء صح يعني إذا بنعمل زوم إن مثلاً على وجه الشخص ما يعني فيه فيه في يعني في في هز بالصوره صح طيب كادر الصورة كله إذا إيه بنبقى في شوي ملابس يروح نهزها بسيط أو بتصوره أو بروح بكل هذا يعني طلع هون كمان في شوية غبار يعني ما لا محتاج الصورة شوف أحد الثاني إنه إذا كان عندي العمثر الثابته شطار بطيء هاي شطار بطيء عندنا كله حيكون عن كادر سالب وكمان المتحركة كادر كل روح يكون عنديه غير سالب أو غير بطيء تمام؟ مثل هاي هذه الصوره غير أخرى كادر كله مش شاء صح؟ إيش معناتها الآن؟ تمام. كمان المتحركة شطار بطيء. طيب. هذه. أو... لا, لا الشطر كثير الشطر ايوه تمام, أيوة. تمام. هاي... الكاميرا هي متحركه لا لا هذا لا لا لا لا لا لا لا لا لا عندي لا لا الشخص هذا واضح هاي واضحة إلا هذا الشخص المتحرك هو المعنى واضح. ومعنى ايه قاعدة ثالثة ان الكادر ثابت والكاميرا ثابتة بشطر بطيء حيطلع عندنا اياه واضح يعني هاي آه ممكن يكون الشطر عالي او ممكن يكون الشطر بطيء والكادر ثابت سابط. والكاميرا ثابتة حتطلع صورة واضحة هاي كاستشكالي ثابتة معلقة ثابتة كاميرا ثابتة الشطر اما يكون عالي او ممكن يكون بطيء، هلا بهذه الصورة أنا مثلاً ما راح أعرف إنه هو الشتر بطيء أو عالي، إذا كان الشتر عالي إذا كان الشتر بطيء فمعناته إنه كانت الكاميرا ثابتة والعناصر ثابتة معناته الكاميرا ثابتة. طيب إيمتى إحنا بناخذ صورة بشتر بطيء؟ وقت يكون الشتر لما يكون هلا مثلاً هلا نحن عندنا اتجاه يعني عدة اتجاهات، إما مثلا للأمام أو للخلف، يمين أو يسار أو فوق أو تحت، تمام؟ طيب، هلا عندي بهي الصورة الشجر والصخر هذا ثابت، شو اللي عم بيتحرك؟ المي، فإذا كان المي عم بيتحرك باتجاه واحد بس يعني من فوق إلى الأعلى وما عم بيتحرك يمين أو يسار فقط عندي اياها الصورة وصورة المية مثلا وصورة الشلال آخذ الصورة بشكل بطيء آه يعني حتكون جمالية الصورة أعلى بكثير من ما يكون الشكل عالي، يعني حيطلع أنه المية ثابتة فهيطلع هيك كأنها مرسومة بسمك أفضل بحال إنه كان عندي شلال باتجاه معين باتجاه واحد عم بيمشي وكادر ثابت بخبره طبعا شو الكاميرا هون شو؟ ثابتة. لأنه ليش كادر كله ثابت؟ أه فباخذ بشطر لطيف أفضل بكثير بانه اخذ شطر عالي بحيث انه يطلع على المقاطع هذه الصوره